На позашляхових для бійців ЗСУ розповідає керівниця волонтерського центру бойові бджоли Тетяна Кондратюк. Збирали гроші, розмістивши пост в соцмережах. Каже, крім українців, допомогли поляки, друзі місцевого мешканця. Вони задонатили 8 тисяч злотих для купівлі джипа. Найменша сума була 13 гривень. Були по 2 тисячі гривень і по 5 готівкою давали. Із її слів, цей джип не перший автомобіль придбаний за гроші благодійників. Першу машину бійці поблизу Краматорська купили самі за переслані бджолами гроші. Звернулися, тому що в них там постраждали бліндажі, постраждав автомобіль. І дуже було приємно, коли з 12 години дня до 8 години вечора вже там було в районі 25 тисяч. Тетяна Кондратюк каже, допомогу бойові бджоли надають адресно. От треба генератор. Він сьогодні коштує в районі 50 тисяч. Ми буквально за днів чотири П'ять, напевно, закрили, потребу на генератор. Мій син звернувся до свого підрозділу, каже, мамо, нам треба гарнітуру дурати, дрон збили. І я вчора написала пост, до вечора мені вже скинули 10 тисяч гривень, я навіть ну, не очікувала. Українські захисники просять сітки кікімири. Їх каже волонтерка Юлія Ординська, плетуть два останні роки в школах, дитячих садках, Славути, ближніх селах та в центрі. За її словами, швейні підприємства віддають їм залишки тканини, яку ріжуть на смужки продавці Славутського ринку, та підключаються сусіди. У мене є сусідки, їх дев'ять чоловік, дев'ять жіночок, і вони вже практично місяць, день-день зранку до вечора на лавочці ріжуть смужки. Волонтерка Наталя Кондратюк показує вироби, які шиють на замовлення бійців. Нам шиють футболички хлопцям, шиють нам ручки. От ось такі от. Каже, у кожну посилку кладуть дитячі малютки, сердечка і вітання захисникам. Кладемо посилки хлопцям, так. Останні тижні, каже Юлія Ординська, шиють військовим хустки. Ця хусточка вона служить як, косинка, як ну, на голову, як косинка і як турнікет. Дуже військові хвалять ці вироби. Ми самі шиї ми закупили тканину. А ще показує, привезла скати для автівки на прохання військових. Вони пригнали сюди волонтерську машину, розбиту повністю, попросили, щоб ми для них знайшли скати. Сьогодні ми для них знайшли скати. Такі у нас є помічники, фермери серйозні. За її словами, допомогли днями адресно іще одній людині. Для дружини загибло вагітної на восьмому місяці, в якої два дні загинув чоловік, попросили допомоги. Ми вчора величезну, величезну коробку 31 кілограм відправили на Дніпро. Волонтерка Наталія Завадяна розповідає, батьки й учні 11-го Б-класу однієї славуцьких шкіл відмовилися від традиційного танцювального флешмобу на користь ЗСУ. Для того, щоб його станцювати, треба запросити хореографа, і розучити цей танець і заплатити конкретні гроші. Ми цього року Відмовились від цього танцю і вирішили цей флесмоп присвятити нашим хлопцям. Усі бойові бджоли, каже Тетяна Кондратюк, мають родини і працюють, але знаходять час на волонтерство. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.